Men forrige gang så prøvde jeg jo rett og slett, hvis jeg skal forklare det i en slide, å vise hvordan dybdelæringsbegrepet har vandret fra disse ganske ulike internasjonale forskningsbidragene til tre norske policy policydokumenter. Vi bytter på en måte språk, vi bytter dialekt fra et vitenskapelig språk som lever i sin på en måte kultur internationellt till ett norsk utdanningspolitiskt språk som har en annan funktion. Och i den övergången där från en dialekt till andre, så blir alltså det internationella ordet deep learning till det norska ordet dyplæring. Och så prövar vi då jobba med vad är det faktiskt det betyr. Och det betyder jag vet inte om det är gott eller dåligt bille. Men det er sikkert mange av dere som, hvis dere har litt god tid, så kjøper dere ingredienser, og så koker dere kraft. Og da vet dere at man har litt forskjellig. Man har gullerot, og så må man ha litt seleri, og så må man ha noen og så kanske litt urter, og kanske alle helst noen kraftbein. Og så står, og det er ganske forskjellige ting, så står det ganske lenge. Og så reduserer du på en måte det ned til ganske lite. Ikke til det blir en liten bitteliten sånn firkant, for det er jo de du kjøper når du jukser. Men det blir ganske lite, det blir veldig konsentrert. Men du kan egentlig se på den norske definisjonen som de hadde opphørt i sted, som den bitte lille kraftbuljong-terningen. Det er enormt mye der, og så skal altså hver enkelt skole putte den terningen i sitt eget vann, altså sin egen kultur, og blande det ut igjen. Og da vil det på en måte bli, eh, kanskje alt det som var inne der, men litt farget av hvordan det var på hver enkelt skole. Så vi prøvde jo å se sammenhengen mellom det teoretiske i dubbelæringsbegreppet, de utdanningspolitiske dokumentene, og skulle dere reflektere det inn i deres praksis på skolene. Og da var jo altså en av de viktige tingene dette hentet fra eh, kunnskapsgrunnlaget, det var rett og slett at man gikk gjennom læringsforskningen. Og da er det i disse sju punktene her, väldigt stort sammanfall mellan vad som stod i den rapporten alltså nummer 1. Så skedde det också en översättelse av en internationell tabell hoppas si, i med djupinlärning, överfladslärning som hade en enhet i denna boken men som också altså då blev grundläge vart när vi skulle snacka liksom djupde versus överflatte i en norsk kontext. Det skal jeg si noe mer om i dag, for det er ikke helt ukomplisert, og det henger sammen med digitalisering. Men så har vi altså landet på denne definisjonen, som står altså i det grunnlagsdokumentet som alle de 14 læreplangruppene, i tillegg til den tverrfaglige nummer 15, skal forholde seg til når de har laget læreplaner. Og de leverte ifra seg en så siden denne uka.